Одна з пекарень Миколаєва. У внутрішньому дворі під воротами в цех вже припаркований танчик. Так волонтери називають цей мікроавтобус. З цеху викочують розкладений на піддонах та запакований хліб. Завантажують його в салон. У мене є бабуся. У мене нікого нема, окрім бабусі та друзі, побратими, друзі. І моя бабуся дуже любить свіжий хліб. Тільки свіжий. Я не можу її принести честний свій. Плитки якийсь, тільки свіжий, тільки смачний хліб. І я хочу, щоб там, куди ми возимо це, там теж у когось є бабусі, дідусі, діти. Я хочу, щоб вони їли свіжий. Танчик на виїзді з міста вклинюється в колону з іншим транспортом, який везе гуманітарний вантаж. Межа між Миколаївщиною та Херсонщиною. Доріг тут майже немає. Розбиті важкою гусеничною технікою. Переправи через водойми підірвані. Місцями, військовими інженерами, встановлені понтонні переправи. Зустрічним людям хліб дають з машини. Добрий раночок тобі. Тримай. В місці призначення вже зібрались люди. Організована черга. Військовий в капелюсі Санти починає видавати вантаж. Люди беруть пакунки з продуктами, потім підходять за хлібом. Ми гуманітарні набори з продуктові. І так само дитячі, дитячі подарункові набори немає до це важливо, подіти тут на жаль, але. В продуктових наборах в основному це групи, олія, сукор, сіль, чаї, кава. Ну, тобто все, що найнеохідніше. Село було в окупації близько 10 місяців. Вибило російських армійців звідси майже одночасно зі звільненням Херсона. Весь час окупації люди тут не отримували жодних соціальних виплат. Роби. Є. А грошей в нас немає, щоб щось купити. Ні пенсії, ні зарплати, ні роботи, нічого в нас такого немає. Взагалі. Слабо хоч я гуманітарку ну, Що є, в цьому році немає світу, немає нічого свого такого. Цього покупити. Логістикою займались представники 126-ї бригади тероборони підрозділу Химера. Тут по коробкам все е, написано, якщо пошукати, де жіноче, де дорослі, де дитяче, де для чоловіків, для, де для жінок, де тепле, де не тепле, куртки, все, не, все підписано. Ми все перерахуємо і розподілимо людям, які не змогли прийти, або вони хворі, або взагалі немає не, зараз на території. Ми все роздамо, памперси ми роздамо людям, які цього потребують, дитячі памперси, все, що їм, ми все роздамо. Майже 300 продуктових наборів, мікроавтобус хлібу та дитячі подарунки роздали за півгодини. Частину відвантажили військовим, які відвезуть гуманітарну допомогу побратимам на позиції та у села на лінії розмежування. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини, Миколаївщина.